السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب طبعا النمبر 1 يلا بينا ادي جامد هنخش النهارده في سيرفر السعلب هنخش في الف ليله وليله طبعا السعلب يا جماعه المملكه البريه السعلب اهو السيرفر دوت في واحد جوه رهيب متكرر اربع مرات السيرفر ده انضم هنا وهنا وهنا, وهنا. اهو يا جماعة دخلنا سيرفر الثعلب تمام ده الرهبة هو ندوس على الحالة اهو يا جماعة 92 قوة المعركة والمستوى 56 لو طلعنا ودخلنا كده اعداد الدخول هو تلاقي سيرفر الثعلب قدامكم اهو سعلب 45 هنخش في الف ليلة و... وليلة اتنين مالهاش دعوة بالمملكة البرية مش عارف ازاي السيرفرات كده داخلة في بعض مش عارف ايه اللي بيحصل هنخش هنا في سيرفر المريخ يا جماعه دخلنا السيرفر المريخ وبرده ايميل الرعب اهو ندوس على الحاله اهو هو ده ايميل الرعب تمام نطلع تاني ندوس اعاده الدخول علق طبعا اول ما نطلع على سيرفر المريخ في وشنا تمام هنخش بقى السيرفر ده وده الاثنين اصلا هنلاقي فيهم الرعب تمام نخش بقى كده اهو يا جماعه دينا دخلنا السيرفر اورانوس سيرفر اورانوس معايا يا جماعه وهو هو نفس شخصيه الرعب برده تمام نخش بقى السيرفر الرابع بقى يا جماعة سيرفر نبوتوز نبوتوز نخش في سيرفر نبوتوز ده يا جماعة ونشوف السيرفر الحلو الجميل هو يا جماعة نفس السيرفر سيرفر تاني نبوتو بس ايه يا جماعة نفس الشخصية ونفس كل حاجة اربع سيرفرات يا يعني. جماعة أنا ابيض اربع سيرفرات سيرفر واحد يعني انت لو لفنت في اي سيرفر من دول وعايز تنقل سيرفر تاني أه تروح مثلا انت لفنت قعدت تلفن هنا وتتعب هنا وتخش هنا وتلاقي نفس الشخصيه اووه وتخش هنا نفس الشخصيه وتقول ايه مش داخل كل ده اخش السحلب تلاقي نفس الشخصيه ساعتها ايه <تصفيق> هتتجنن طبعا سيبنا انا متجنن دلوقتي تمام اه نشوف بقى السيرفر العرب هيبقى في قادم ان شاء الله وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس